بسم الله الرحمن الرحيم. اذا اذا مات انسان وهو جنب هل تجزئ غسله واحده او غسلتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وَأَصْحَابُهُ وسلم اما بعد هذا يسال عن الميت اذا كان جنبا هل يغسل مرتين او يكفي غسل واحد؟ والجواب انه يكفي غسل واحد. ينويه الغاسل عن الجنابه وعن الموت جميعا كما لو حارت المراه وعليها جنابه ثم غسلها بعد الحيض بنيه الحيض وجنابه المقصود ان هذا يكفي بصل واحد بنيه واحده الغاسل ينوي هذا وهذا ينوي جنابه وينوي الموت يكفي